نبی محمد علی والا سیدنا ابا مولانا محمد بن ظارک وسلم استغفر الله حسابهم فهم غفلتهم موردون صادق الله و صادق رسوله النبي الكريم اللهم لا ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين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 میرے بندے ت نے میرے لیے کیا کیا یا اللہ پاک پاکمرا نمازیں پڑھیں یہ تو اپنے لیے کیا نے روزے رکھے نوافل پڑھیں ذکر و اذکار کیا رات دن تیری باتت میں مشکور رہا اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا نے میرے لیے کیا کیا اب وہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ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 اور نائب وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے حکم کے مطابق اپنے اختیارات کا تصرف کرے مسئلہ بہت لمبا ہے یہی مسئلہ شہر دے تو ٹائم ختم ہو جائے گا نائب اب آپ کسی دکان دکان پر آپ نائب بٹھا دیتے ہیں اس پر اختیارات سارے ہوتے ہیں लेकिन वो नायब तब रहेगा जब ने अपने इख्तियारत अपनी ताकत का तसरुफ तुम्हारे कहने पर कहेगा आपके कहीं उधार ना दे वो उधार देता रहे वो नायब नहीं रहेगा मालिक बन जाएगा इसी तरह अल्लाह ने नायब बनाया है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 وہ مری دین داروں کو حقیقت سے پہلے آگاہ نہیں کرتے کیوں سب پتا ہی نہیں ہوتا پہلے سید سے آگاہ کرتے ہیں حقیقت کے پردے کھل جاتے ہیں جتنا بچہ ہے آپ وہ نماز پڑھتا ہے یا علم پڑھنے جاتا ہے اسے آپ کہیں آپ کہیں بڑے عالم بن گئے روزی لے اسے کوئی خبر نہیں وہ بھی آپ کریں گے علم پڑھیں یہ تجھے پوریا شکر کی ہے یہ پانچ روپے ہے وہ فوراً مان جائے گا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 وہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ صحیح مسلک ہے اما اب میں بتا دوں دو راستے ہیں ایک جہنم کو جا رہا ہے ایک بہت کو جا رہا ہے دو راستے ہیں ایک باطل اور ایک حق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 اللہ کی تعظیم بھی اس کی تعظیم ذات کی کرنی اللہ کی تعظیم سل امر یہ دونوں فرض ہیں وہ ذاتی طور مالک ہے شیطان نے کہا میں حضرت آدم کی تعظیم نہیں کرتا میں اس کو سیدھا نہیں کرتا اس کو یہ نام کو پتہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ حقیقت میں اللہ کی تعظیم سے الامر ہے تعظیم دار دعوی ہے اور تعظیم سے الامر اس بات ہے میں دعوی کرتا ہوں کہ میں اس بات اس کا یار ادبگار ہوں ادب گزار ہوں, ہوں میں بہت تعظیم کرتا ہوں لیکن جو حکم کہے میں الٹ کہوں تو میں نے تعظیم دعوے میں چھوٹا ہو گیا کہ اس بات اس میں تھا اس لیے انبیاء اور رسولوں کی تعظیم ذات بھی فرض ہے اور تعظیم سیل امر بھی فرض ہے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 پوچھا یا رسول اللہ بو علی کے بارے میں کیا ہے آپ نے فرمایا میرے وسیلے کے بغیر جنت میں جانا چاہتا تھا دوزخ میں نا ہم تو ایمان سے کھا پی بھی, بھی آپ کے وسیلے اور اللہ نے فرمایا آدم میں اس کو پیدا نہ کرتا تو نہ تجھے کرتا نہ کسی نبی کو, کو کوئی جہان بھی پیدا نہ کرتا وہ میرا ایسا محبوب ہے تو توبہ کی عبادت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 سمجھائے تو ہم کو میں اللہ کی دربار میں عرض کر رہا تھا یا اللہ پاک میرا مجھے جوتا نہیں دیا میں پیرو ننگا جا رہا ہوں آگے گیا شہر میں ایک بندہ پڑا تھا اس کے پاؤں نہیں تھے وہ شکر کر رہا ہے یا اللہ پاک میرا شکر ہے تو نے آنکھیں دی, زبان دی میرا سارا وجود پاؤں نہیں دیے تو کوئی آپ کہتے ہیں میں گرا بے ہوش ہو گیا شادی اس کے پاؤں نہیں ہیں وہ شکر کر رہا ہے تیری جوتی نہیں ہے اس نے آپ نے فرمایا تیری گدڑی ہے جھوپڑی والا جو ہے وہ کچے مکان والے سے افضل ہے ارے کچے مکان والا پکے مکان والے سے افضل ہے اور پکے مکان والا کوٹھی والے سے افضل ہے یہ نہ دے کوٹھی کو اس نے کیا گوا کر کیا بنایا ہے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 اس لیے دین میں سب کو اونچے کو دیکھ اور دنیا میں سب کو سب سے نیچے کو دیکھ تب ایمان بچے گا کیونکہ یہ جہان فانی ہے اور فانی چیز کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ارے کوٹھی والے کا مکان بھی کبر ہے اور مومین کا وہاں वहां ہو جائے گی وہاں مکان ایک جیسا نہیں ہوگا ایک قبر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 جہاد اور تبلیغ اسلام کے پھیلنے کے دو ہیں یہ غیرت سے کہہ دیا اس سے اگر ہم سچے ہو جائیں تو اس سے دین نہیں پھیلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلا فرمایا کوئی کافرا ایک بھی مسلمان نہیں ہوا پتھر کلمہ پٹتے رہے ایک کافر مسلمان نہیں ہوا چاند دو ٹکڑے ہوا ایک کافر مسلمان نہیں ہوا سورج باہر پلٹ آیا ایک کافر مسلمان نہیں ہوا اور آپ کے آنکھ سامنے آئے کوٹانی صاحب آگ سے باہر نکل آیا کوئی بتا دے ایک دے بند پھر کرایا ہو یہ تبلیغ ہمارے رسول بلال سا سامو ایزاد ہوتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا میں نے تم رسولوں کو بھیجا تبلیغ کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ موجاد دیکھانے کے لیے ارے جو موجزات دیکھتے رہے وہ رہ گئے جنہوں نے بلا دلیل مانا وہ پار ہو گئے یہ مبحلے اور مناظرے جو ہیں کم تھوڑے ایمان والوں کے لیے ہیں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 وہ جو ہوتے تھے کوئی اندے وہ تندرست ہو جاتے تھے لیکن بندے وہی بنے بارہ حضرت علیہ وسلم سراپا معیزہ ہے بندے صرف ہماری بارہ بنے وہ معیزہ دیکھنے والے رہ گئے اس لیے اللہ کا یہ قانون نہیں ہے یہ میں نے عمر اچھروی نے تقریباً کم بیش کہتے ہیں ولہ عالم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 کہ اللہ نے ہماری تبلیغ کو اتنا موثر کیا کہ بڑے بڑے عالم کو ٹائم نہیں ملتا اور چشتی صاحب کی کوئی تاریخ فارغ نہیں ہے ہمیں مناظر اور مبائلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف چشتی صاحب کی ایک امنگ تھی چی صاحب کی ایک غیر تھی ارے جنگ بہت میں اللہ نے شکست دے دی صحابہ کو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 کہا یہی کام کر لوں خربوز اور متیرے لیے رہے میں جو حکومت کے آدمی تھے آج کی طرح وہ ایک ایک لیتے وہ شاید بازار میں گیا ایک تربوز بچا اسے معلوم ہو گیا کہ بازار میں آنے تک یہ مہنگے اس لیے ہیں کہ یہاں پہنچ ہی نہیں سکتے رہے میں بھیڑیے کھا جاتے ہیں تو پھر ایک قبرستان کا مظاور بن گیا جو قبر کھو دے پانچ روپئے لے لے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 اور یونس اللہ السلام انہوں نے عذاب کی بھی شانت دے دی کہ عذاب آئے گا اور وہی آ چکی تھی تو عذاب آ آگ نزدیک آ گئی وہ سارے گیر پڑے اللہ کے آگے اللہ ہمیں بچا لے تو کریم ہے اللہ نے بچا لیا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 وہ اللہ کے آگے گر کر معافی مانگ دے یا اللہ تم مجھے بچا لے دیکھو نبی کی بشارت آزاد کی ہو رہی ہے اور وہی ہو رہی ہے اور بے ایمان وہ اللہ کے آگے دل سے گر گئے کہ یا اللہ تو ہمیں بچا لے تو نبی کی بشارت چلی گئی اللہ نے بچا لیا اور یہی تھا کہ اللہ اگر موسا علیہ السلام نے دعا مان تھی ان کے گھر ہونے کی اللہ فرماتا ہے اگر مجھے پکار لیتا میں اسے بچا لیتا آمان. وہ مالک ہے کوئی ہمارے پاس وہی تھوڑی ہے ہی ہے نہ یہ ہمارے ہاتھ کی دلیل ہے اور بہت تازہ لوگ بیٹھے ہیں میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی جنگل میں رہ تو شہری ہیں ایمان سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے کاتل جب چور جب جج کے آگے یہ اعتراض کر لے کہ میں نے چوری کی ہے میں نے قتل کیا ہے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 یہ کہاں کا انصاف ہے یار کوئی دوست کر کھڑا ہو ماسٹر بیٹھا ہو ادیب کہ سکولوں سے شریف پیدا ہو رہے ہیں کوئی ٹوٹ کر کھڑا ہو ایمان سے دعوے سے کہتا ہوں تعلیم کے ساتھ ہم تو اس کو تعلیم نہیں کرتے اللہ فری زتن کان کھول کر سن لو اللہ اسلام جہاں آتا ہے سن مارفا بنتا ہے لکڑا نہیں بنتا میں تو ان پڑھ بنتا ہوں علوم تو پینتالیس بتیس تینتیس ہیں علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تو عال علم قرآن سنت کا علم ہوگا جس طرح کتاب کوئی کتاب نکرہ ہے الک کتاب قرآن مزید ہوگی الک کتاب اور کتاب نہیں ہو سکتی اس لیے مولانارون شاید نے فرمایا مثلوی شریف میں علم قرآن تفسیر و حدیث سخت ہر پہ جودی خاند خبی سخت فرمایا علم قرآن تو سیر حدیث آئے وہ اس کے سوا پنے گا حدیث بن جائے گا ایمان سے کہو نالی میں ہزار بندہ پشاب کرے تو نام لے گا ادیب اٹھ کر مجھے جواب دے نالی میں ہزار بندہ پشاب کرے کوئی ترجم نہیں کرے گا شور نہیں پڑے گا دھ میں تو پشاب کا ڈالو شور پڑ جائے گا ارے و علم وہ ہے کہ مولوی سے گناہ ہوتا ہے تم بھی کھڑے ہو جاتے ہو اخبار بھرے پڑے ہیں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 یہ تحری فرض کفایہ ہے اور بزرگان دین فرماتے ہیں جو فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ پڑھے گا وہ دیرنداز نمب بن جائے گا فرض عین چھوڑ دیا فرض کفایہ کو لگا ہوا ہے اور پھر بھی تحریری علم اور حساب کتاب کا جو آج کل بدماشیاں لگی ہوئی ہیں نصاب ایسے بن چکے ہیں یہ تو قتم کفر اور شرک ہے مقصد مقصد ہو قوم ملک کی خدمت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 جس طرح گولڈ شریف والی سرکار نے فرمایا کہ موجودہ تعلیم کر سکتا ہے اور ہوںڈا رہے اور وہ بھی حرام ہے ایک بزرگ کا شعر ہے وہ فرماتے ہیں پڑھن گلان کسب جان بئی ترقی جیت جی جرا سبق شو پڑھایا کہیں کہیں دے نصیب فرمایا پڑھو گلن کہتے ہندی میں لکھنے کو دیوان میں لکھ گئے پہلے لوگ جو تھے آج سے تقریباً وہ ستاسی سال کا پہلا دیوان ہے ہندی میں لکھ گئے یہ لوگ تکری نہیں کرتے دیوان ہی لکھ جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا پلن گل گلن کہتے ہیں ہندی میں فرمایا پلن گل کا سب جان ترقی جیپ جیپ کہتے ہیں ہندی میں زبان کو یا زبان تو بولے گا اور بولے گا جیرا سب اکشا پڑھایا کہیں کہیں دے نصیب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 میں نے کہا جناب میں عالموں کی زیارت کرنے آیا ایسے آگ بھی گولا ہو گیا کہ ہم تجھے عالم میں لکھتے ہیں میں نے کہا ناراض کیوں ہوتا ہے دیوار پر تو سارا علم لکھتا ہے فیل کا فائل ہوتا ہے علم فیل ہے جب یہ علم ہے تو پڑھنے والا فائل آلم ہی ہوگا باہر تو ہم روڈ دفتر پر آپ کے عالم دیکھتے ہیں کہ کتے کی طرح قوم کو کاٹ رہے ہیں بولے کتے کی طرح کاٹ رہے ہیں یہودی نے جو کاٹا ہے جس کو یہودی کاٹے گا وہ چھٹا ہی ہو جائے گا میں نے کہا اندر کے علماء کی بھی دیا کروں ایمان سے ایسے کر گئے سارے لڑکے بے ہنس کر ایسے کر گئے وہ کسی نے جواب ہی نہیں دیا یہ علم نہیں ہے علم وہی قرآن اور سنت ہے جس کو وہ بند کر رہے ہیں فیض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 حیث کے درمیان اگر مرد جائے گا عورت کے ساتھ تو نکاح فک ہو جائے گا جب تک وہ چار ماسے سونا نہ دے یا چار ماسے کی قیمت ادا نہ کرے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس لیے تو حرام کے بیٹے پیدا ہو رہے نفاس میں بھی یہی عدت ہے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 بھائی ایک سے پیس اگر تو مہینہ نہیں جاتا ایک دے دے مہینہ جا دو دے دے بس یہاں رکھ بینا تلاک ہے اگر وہ بیوی تمہارا ہم مغلزہ دے دیتے ہیں پھر پھڑ کر وہ مغلزہ کا جو ہے نا ہلا لے کے یہ نہیں کہ کسی سے سمجھوتا کر لو اس سے حلالہ نہیں ہوتا ہلا بہت مشکل ہے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 ارے ہاک مہار جو یہ بھی سن لو بات غور سے ہاک ماہر جو بیٹی کی بناتے ہو نا وہ ایجاب قبول کے وقت تو وہی رو وہ جو ادا کر دو پانچ سو یا ہزار اس سے اپنا ہی اس کا ایجاد قبول کر لو کتاب میں تم لاکھوں روپے لکھ دو کوئی بات نہیں لگے ہاک مہار وہ جو جو مرد اسی وقت اتا کرے ورنہ عورت تو ہاتھ نہیں لگا سکتا بناؤ کرتا ہے ایک میرا دوست ہے اس نے تیرہ لاکھ ہاک لکھا ہی ہے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 اب ٹیکا جو ہوتا ہے نا ٹیکا مجھے کہتے ہیں ہر ہاں تقریر میں یہ بات کرتے ہو یہ بات میری غیرت گوارہ کرتی ہے کہ میں کروں آپ کو بھی کرتا ہوں اقبال فرماتے ہیں وہ قوم دنیا میں برباد ہوتی ہیں ضلیل و خوار تحریب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستار ایمان سے کو ہمارا اسلام امتیازی مزاح آئے انہوں نے ہمارے امتیاز ایک مجھے دکھ اور بھی جماعتوں سے ہوا ہے آج میں کہہ دوں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 چیسٹی صاحب نے قرآن حدیث خدا رسول کے خلاف بولا ہے ارے ہم تمہارے پیڑ چنے گے جواب بھی دیں گے اور جو پیر نے ہمارے خلاف بولا ہے ہم اسے جواب ہی نہیں دیتے تو ہمارا امتیازی مذہب ہے ہماری تعلیم بھی غیر رسمی ہے اور ہمارا قانون بھی غیر رسمی ہے غیر رسمی ہے, غیر رسمی ہے اور ہے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 رشمی جو ہے وہ جزوی جامے کائنات کے لیے ایک اور کامل جو بدل نہ سکے باقی دنیا کے قانون سے کہتا ہوں جزوی اور ناقص ہے ارے جزوی اور ناقص کو قانون سمجھنے والا پاگل اور بئیمان ہے امریکہ کا اور برطانیہ کا اور انگلینڈ کا اور اور ناقص جب مرضی آئی بدل دارا اسلام کائنات کے لیے ایک ہے ایمان سے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 ارے چھوٹے ڈاکو بڑے ڈاکو کو سر کہتے ہیں چھوٹے کمینے نے بے غیرت یہودی مجوسی سر سر میں آ گئے اور سر کا معنی میں کرتا ہوں بے غیرت جسے نہ دین کی غیرت ہونا عورت کی امام سے سر یہ ایسا الفاظ ہے کہ امتیازی ختم کر دیتا ہے بے وقوف ہے جو سر پر اکیٹ جاتے ہیں ہوئے جو سر اسلام میں سر وار کوئی نہیں ہے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 میں خواتین خاتون جنت سے تعلق تھا اس نے کہا یہ خاتون نبی خواتین بھی نہ رہیں مستورا تو ویسے گئے پردہ تو ویسے گیا واجب ہے پردہ جو گناہ کو جیس سے منتر کرتا ہے خدا کی قسموں کافر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کی پانی پر چلتا ہے آسمان پر اڑتا ہے مارو کے منہ پر ڈوبیا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے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 کر کے جا پڑتا ہے اور جو اس کو جیس کمنتا ہے وہ دہرا اسلام سے خارج ہے پردہ واجے گا یار کسی کو شاک کو تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور سننا کے مقبا واجبات باپ کے تو اور واجبات اور شرائط میں کام مومن کو بھی چھٹی نہیں ہے یہ ہمارا مطلب ہے اب انہوں نے نکالا لیڈیز ہے خاتون جنت سے نا لیڈی ڈائنا دنیا کی یہودی بھی لیڈی ہو گئی مجوسر بھی لیڈیز ہو گئی سب لیڈیز لیڈی ڈائنا لیڈی سے تعلق بن گیا خاتون جنت سے से ہم خاتون نہیں नहीं ہماری हमारी होते ہم لیڈیز ہیں لانت لیڈیز پر جب لیڈیز ہے اس نے بندے کا بیٹھ پیدا کرنا ہے ابو دے دی, دی ماں لیڈی اولاد تیڈی میں معاشرہ کرتا ہوں ہر جگہ کہتا ہوں ایمان سے تیڈی ہے نا مراد ننگے امکان ہے کمی شہ قدا بندو ورن کمیز کا ذکر ہے تو دونوں پردے آ گیا الماری اس نے کہا بینٹ پتون کمیز بیچ میں ڈالو یا چھوٹے چولے پاؤ شو کے سودے کو تو ڈھانٹ دیتا ہے ڈبل روٹی باپ سے نظر آتی ہے لالت ایسی قوم پر جو یہودی جس کو ماں کی پہچان نہیں بینڈ کی پہچان نہیں خدا رسول کا بڑا دشمن ہے اور وہ یہودی کی تہذیب کو اونچا سمجھتا ہے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 لڑکے مر گئے تو لڑکیاں مر توجہ سے تو دیکھو ماں تو ان کا عقل کیا ہے جب وہ سلوار کس کے رکھتے ہیں مرغی کی ٹانگایا سے کہتے ہیں فریش تھا میں سمجھتا ہوں بگائے ارے ماں ان کو دیکھ کر رو رہا ہوں وہ اکیل رہی ہے خدا عقل دے امام سے اللہ نے جوانیاں کھینچ لی شوگر کینسر پتھری، ہسپتالیں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 بدماش سے بدماش حکمران ہوئے ہیں اور خود تو قوم کو مارتے رہے ہیں کوئی بدماش بئی مان منافق کا پھر ایسا دکھاؤ کہ غیر ان سے اپنی قوم کو مرایا ہو سیاح غلط ہے اگر غلط ہے تو کوئی دشمن بیٹھا ہوگا اٹھ کر کہہ دے ثابت کر کے دکھائیں کسی بدماش حکومت نے ایسا کیا ہو یا کسی دلی حکومت نے بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے اندر آنے دیا ہو مرتے ہیں پھر کون تک آنے دیتے ہیں عراق پر بیس سال لگ گئے اربا ڈالر خرچ کیے لاکھوں بندے میں آئے ابھی بھی فوج مزحمد سے پھر رہی ہے ایسے آ گئی نہیں جی ارے یہ ایسی گلی جماعت ہے سکول والی کہ فوجی وہ یہاں دن دنا پھیر رہے ہیں اور آپوں کو بھی مرا رہے ہیں اور اپنی بھینوں کی بےزتی بھی کرا رہے ہیں جی کیا آل میں کچھ اوپر شاید فوجی عالم ہے یا کوئی ادارہ ایمان نہ کو آنے مانیہ سکول والے ہیں اس لیے وہ وہاں ڈالا دے رہا ہے کہ تعلیم اسے مثبت اثرات دے رہی ہے کہ تعلیم سے ایسے بدماش ایسے ظالم ایسے کلچر ایسے بے غیرت رہ نکل رہے ہیں کہ اس کی فوج بھی دم درا پھر رہی ہے اور اپنے مسلمانوں کو ان سے بڑھا رہے ہیں ابھی بھی یہ تعلیم ہے ہمیں تو منفی اثرات دے رہی ہے اسے مثبت تاؤں بیس گنا پاکستان پر زیادہ خرچ کرتا تب بھی یہ حیثیت اسے حاصل نہ ہوتی بیس گنا زیادہ بندے مراتا ہم میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میں ساری عمر جنگل میں گزاری ہے دیہات میں علی پور پسماندہ علاقہ ادھر ادھر دریا شہری سمجھتے تھے بہت دانا ہوتے ہیں خدا کی کسم آ کر دیکھا کہ اقل ایمان میں ہے کسی شہری وغیرہ کا کوئی تعلق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 انہوں نے گائے سے پیشاب کے ساتھ اس کی قبر کو دھویا دیکھو کافر ہے پھر بھی غیرت ہے پوری امت مسلمان اکٹھے ہو تم پورا زور لگاؤ بن ڈالر اسے سلوار پہناؤ مجھے قتل کر دینا اس کو پھر بھی اپنے مذہب کی غیرت ہے یار ہم کیسے بے غیرت ہو گئے تعلیم ان کی تہذیب ان کا قانون اس کا سب کچھ تعلیم سے فکر بنتا ہے مطلب فکر سے قانون بنتا اور قانون سے تہذیب پھیلتی ہے الفاظ جو میں کہوں جامع ہیں ان کی جو ہے پھر تفصیل بہت زیادہ ہے تو وقت ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ میرے چند کل میں جو میں نے کہے ضرورت سمجھی میں نے تو اللہ منظور کرے سنتے ہیں جس میں پڑھنے آئے پہننے